هل اشتريت منتج من موقع ايباي وتريد التواصل مع التاجر الذي اشتريت منه المنتج؟ هل أنت معنى بشراء منتج في موقع ايباي وتريد سؤال التاجر بعد الأسئلة الإضافية عن المنتج قبل شرائه؟ إذاً في هذا الفيديو سأشرح لكم كيفية التواصل مع التجار في موقع ايباي أنا الآن موجود في الصفحة الرئيسية لموقع إي بي وللتواصل مع التجار الذين اشتريتم منهم منتجات توجهوا للرابط ماي إي بي واضغطوا على الرابط بورشاس هيستوري الموجود هنا سأضغط عليه ومن ثم انزلوا إلى تحت وفي مربع أوردر ستروا المنتجات التي اشتريتموها وإذا تريدون التواصل مع التاجر الذي لنفترض اشتريتم منه هذا المنتج توجهوا للرابط More Actions من داخل المربع للمنتج كما نرى هذا المربع للمنتج الذي اشتريته سأضغط على More Actions ويوجد الرابط Contact Seller الموجود هنا من خلاله يمكنكم التواصل مع التاجر تضغطون على Contact Seller سأنزل إلى تحت ويوجد بعض الأسئلة والأجوبة التي جاهزة التاجر جهزها مثل I don't receive my item I need to return my item إذا كنت أريد إرجاع المنتج أو I didn't receive my item أي المنتج لم يصل إلي بعد فيمكنكم هنا أيضا request to cancel this order إذا كنتم تريدون إلغاء هذه الصفقة يمكنكم الطلب منه من خلال الضغط على هذا البند والطلب منه لإلغاء الصفقة فيوجد هنا بعض الأسئلة والأجوبة الجاهزة إذا لم تروا السؤال الذي تريدون سؤاله للتاجر يمكنكم الضغط على request to cancel order ويوجد هنا contact the seller. كما نرى الرابط contact the seller سأضغط عليه سأنزل إلى تحت ومن هنا يمكننا مراسلات التاجر نكتب هنا محتوى الرسالة ماذا نريد سؤاله ونضغط send وسيرسل للتاجر هذه الرسالة. فهكذا يمكننا مراسلة التجار الذين اشترينا منهم منتجات أما بخصوص المنتجات التي لم نشتريها بعد ونريد سؤال التاجر بعد الأسئلة عن المنتج في صفحة المبيعات للمنتج نتوجه لصفحة المبيعات الذي نريد أن نسأل التاجر عن المنتج نفترض هذه الصفحة كما نرى أنا في صفحة مبيعات عادية في موقع الإيباي بي ولمراسلة التاجر تضغطون على كونتاكت Seller ستكون مبينة في هذا المربع دائما في جميع صفحات المبيعات في موقع إيبي يوجد هذا الرابط هذا الرابط هو عبارة عن تفاصيل التاجر الذي يبيع هذا المنتج فتضغطون على كونتاكت Seller ومرة أخرى سنتوجه للأسئلة والأجوبة الجاهزة الذي التاجر جهزها لنا فإذا ترون هنا السؤال الذي تريدون سؤاله للتاجر يمكنكم الضغط على الدائرة هنا التي جانبه وسيفتح لكم بعض التفاصيل عن هذا السؤال وإذا لم تروا السؤال الذي تريدون سؤاله للتاجر توجهوا to request to cancel this order وسيكون مبين contact the seller تضغطون عليه وترسلون رسالة للتاجر تماما نفس العملية السابقة أيضا في بعض الأحيان لن تروا Request to cancel this order هذا البند سترون أذر من خلال أذر أيضا يمكنكم التواصل لتاجر لن تروا السؤال الذي تريدون سؤاله للتاجر ففي بعض الأحيان سترون request to cancel this order أو أذر البند أذر تضغطون على الدائرة أذر وسيكون الرابط contact this seller وهكذا يمكنكم سؤال تاجر لم تشتروا منه بعد ممكن أنه لا يوجد تفاصيل كثيرة عن المنتج في مربع وصف المنتج أو في العنوان وتريدون سؤاله بعد الأسئلة الأخرى عن المنتج لكي تتأكدوا أن هذا المنتج الذي تريدونه أتمنى أنني أضفت لكم معلومات جديدة واستفدتم من هذا الفيديو وإذا واجهتم أي مشكلة يمكنكم كتابتها تحت الفيديو بالتعليقات وسأساعدكم بأسرع وقت ممكن ايضا لكل من معني ان اعلن فيديو لموضوع معين يخص البيع او الشراء في موقع اي او امازون ارجو كتابة الموضوع في التعليقات تحت واعدكم سأعلن فيديو عنه لا تنسوا ان تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الانترنت ايضا انصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعه كل ما هو جديد عن مواقع ايباي وامازون اتمنى لكم النجاح ساراكم قريبا وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو